Kaixo, hau kontsumo tebeda eta gaur zaharkitze programatuaren inguruan hitz egingo dizuegu. Gaur egun, erosten ditugun produktuek bizitza mugatua dute. Hau da, enpresek haien produktuen zaharkitza programatzen dute. Zergaiti gertatzen da guztia? Zaharkitzapen programatua batez ere enpresaria aberazteko sortua dago. Enpresariak bera kalkulatzen eta horreik du zer bizitza erabil jarri izango duen produktuak eta kontsumoare agotuz diruzarren handiagoak izango ditu. Horregatik, elburu ez da inolazere kalitatezko produktua sortzea izan, baizik eta zoiek irabazi ekonomikoa lortzea. Hau guztian oski kontsumitzaia produktu berriak behar baino lehen, erostera behartuz lortzen da. Mila atzeren eta hogeita laugerren urtean izan zen zaharritze programatua jaso zuen lehen produktua, bombilla. Munduko bombilla eko ezaren aguziak elkartuziren eta fobe busizioneko plan bat sortuzuten, produktuanen kontsumo handitzeko. Handik aurrera, ekoitziko ziren 10. guztiek 1000 orduko bizitza izango zuten, naiz eta ordura arte zedeenek 2000 ordu tikora iraun. Honek guztiak dudari gabe ondorio larriak dakartza. Zaborra da ondoriorik larrianetakoa. Datuen arabera berrogeita mar milioitona zabor elektroniko sortzen du urtero munduak, eta zati handi bat errealde poberretara doa, bat ere berziklatu gabe. Beraz, zer egin dezakegu honen aurka? Honen aurka joateko ditur aldaketabat beharrezko izango da, lagungarri gertatu daitezke ISSOP eta antzeko ziurtagiriak, zarkitze programaturik ez dutela ziurtatzen duten zebi jutriagarriak baitira. Gainera, erosketa formakera aldatu ditzakegu eta begarnezkoiko merkatuak probatu ditzategu. Besteek beharrez dutena erosis eta zabor ekidinez. Edo komertzio lokal eta naturarekiko behar direnetan direnetan zakegu. Garrantzituena bintzat kontzientzia sortzea da, bestela merkatuak zango gaitu. Mila ezker bidea ikustagadik, zerbait iago jakir nahi baduzte, kontsultatu gure kanala. Beste bat arte!